السلام علیکم ویلکم ٹو محمد ٹیک یوٹیوب چینل دوستو آج ہم حاضر ہوئے ہیں یوٹیوب کورس میں نیو ٹاپک کے ساتھ جو کہ ہے یوٹیوب کے لیے پکچر کیسے ڈاؤن لوڈ کریں بغیر کاپی رائٹ کے ٹینشن کے یعنی دوستو ہم لوگ اکثر پکچرز ڈاؤن لوڈ کر کے یوز کرتے ہیں تو کاپی رائٹ ایشو ہو جاتا ہے جس سے اکثر نیو یوٹیوبرز پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم ایسا کیا کریں یا ہم کہاں سے پکچرز ڈاؤن لوڈ کریں کہ پکچر پہ کاپی رائٹ کا ایشو نہ آئے تو دوستو آج میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا اور ساتھ طریقہ بتاؤں گا موبائل سکرین پہ اور لیپ ٹاپ پہ بھی کہ کیسے اور کہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں گے پکچر تو ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو اس سے پہلے اگر آپ نیو ہیں ہمارے چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بیلائکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں اور ساتھ ہی اگر آپ لوگوں کو یوٹیوب چینل کے حوالے سے کچھ بھی سیکھنا ہو تو ڈسکرپشن میں لنک میں دے دوں گا اس پہ جائیں کمپلیٹ یوٹیوب کورس آپ کو مل جائے گا اس سے جا کے سیکھیں جزاک اللہ تو چلیں شروع کرتے ہیں تو دوستو ہم یہاں لیپ ٹاپ پہ آگے ہیں پہلے میں آپ کو لیپ ٹاپ پہ دکھاؤں گا پھر موبائل سکرین پہ بھی جائیں گے پہلے یہاں پہ آپ کوئی بھی براؤزر اوپن کر لیں میں گوگل کروم یوز کرتا ہوں یا آپ سرچ کر لیں کوئی بھی آپ کو پکچر سرچ کرنی ہو جیسے میں پاکستان فلیگ سرچ کر رہا ہوں اس کو انٹر, ٹائپ کر کے انٹر کر لیں یوز لوگ کرتے ہیں کہ ادھر پکچر امیجز پہ آتے ہیں سرچ کیے اور یہاں سے جو ہے پکچر ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں پہلے تو پہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹولز کا ٹولس کا جو اپشن ہے اس پہ آپ کلک کریں یہاں پہ آپ کو یہ چار آپشن ہیں سائز کلر ٹائپ ٹائم اور یوزیج رائٹس آپ نے یوزیج رائٹس پہ کلک کرنا ہے اور سیکنڈ جو اپشن ہے کریئٹو کامنس لائسنسز اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے جب آپ اس پہ کلک کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ جو ساری پکچرز آ گئی ہیں یہ ساری لائسنس ہے گوگل کی طرف سے آپ جب اس کو یوز کرتے ہیں اپنی ویڈیوز میں تو اس پہ کاپی رائٹ نہیں آتا کیونکہ یہ آپ کو گوگل کی طرف سے خود دی جاتی ہیں تو اس یہ یوٹیوب کے چینل پہ آپ نے جو بھی ویڈیوز بنانی ہو پکچر ضرورت ہو تو آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ چلتے ہیں موبائل کی طرف اس پہ بھی آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں ادھر بھی طریقہ یہی ہے لیکن موبائل سکرین پہ تھوڑی سی چینجز ہوتی ہے جگہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے چلتے ہیں موبائل کی طرف تو دوستو اب ہم آگے ہیں موبائل اسکرین پر یہاں پہ ہم جائیں گے گوگل کروم میں یہاں پہ ہم اسی طرح سرچ بار میں لکھیں پاکستان فلیگس آپ کے پاس جو ہے آ جائے گا اسی طرح آپ نے امیجز میں جانا ہے یہاں آپ نے جو ہے اب یہاں آپ کو سکرین میں وہ ٹول والا میسج سمجھ نظر نہیں آ رہا ہوگا جیسے لیپ ٹاپ پی سی میں ہوتا ہے تو آپ نے یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو یہ تھری ڈاٹس یا یہ تھری جو کیز سے بنے ہیں یہ آئے ہوں گے اس پہ کلک کریں یہاں آپ کو یہ رائٹ right, بالکل رائٹ right اینڈ پہ جو ہے یوزج رائٹس مل جائے گا یہاں آپ نے کریٹو کامن لائسنس کو کلک کر دینا ہے جو یہاں آپ کے پاس وہ پکچرز آ جائیں گے لائسنس سے یا آپ اس طرح اکثر جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کے پاس اسی طرح پکچرز خود ہی وہ ریکمینڈ کریں گے آپ کو لائسنٹ والے تو یہ جو ہے طریقہ تھا اس ان پکچرز پہ کبھی کاپی رائٹ نہیں آتا اور ایک آپ سے میں نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو ایک ٹپ دوں گا ٹپ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پکچر بھی نہ ہو کہیں سے بھی آپ پکچر ڈاؤن لوڈ کر لیں ویڈیوز کے لیے آپ اتنا کریں اس میں ایڈیٹنگ کر لیں جتنی آپ ایڈیٹنگ کریں گے تو وہ آپ کا کام ہو جاتا ہے پھر وہ اس پہ کوئی کاپی رائٹ نہیں کر سکتا تھوڑی سی ایڈیٹنگ کریں اور دوسری ٹپ آپ اپنے ویڈیوز میں پکچر جو ہے چار سیکنڈ سے زیادہ نہ یوز کریں چار سیکنڈ سے یا پانچ سیکنڈ سے زیادہ ہو تو پھر وہ بھی یوٹیوب کو قابل قبول نہیں ہو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور دوستوں ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے شیئر بھی کر دیں